אתם מכירים את הרגעים האלה כל נראה יפה עד ציפורים מצייצאות בשמיים כחולים ומלבלבים אבל אז פתאום ומת האש החלה לדקוף אתם עושים מה קורה אנשים? כאן יוגל שמה יונה פרט! יונה פרט! מה אתה לא אתה לא, אתה הייתי בסרטון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 משי משי פנеш. ובכל גג שליד ארבעה דיבובים. כן כן לייצג. את זה ייצג אחד דיבוב. אנחנו בדיבובים ירגישים ביחד. ליפקוד ביחד. לית ביחד. דעת דעת כה כה באחד. אבל אבל אחים חשוב ליתר ליל ליל ליל ליל ליל באחד. אז נesch נesch אנחנו קודם כל. אז יש ליהול לשלב ליב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב וסב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 זה אתה תבריט בלד על עבר אותו למה המאצ'טר של הרזל? על כל הקודים. אוקיי אוקיי 440 סיבסי רייול 150 סיבסי רייול. כן. זה צקווה. אופפה אופפה אופפה אופפה. וואו וואו גאט גאט גאט. קריסס וואט הלס פין קוין. סקס. פשוט, פשוט, פשוט, תקלחתי, עבדתי, עבדתי בשביל להשיג תלות, מוקסים המסריכים האלו אחי, יש לך אחת קופסות קרו קופסות הפתחתי? הרבי שמונה, כלום שמונה זו סבל, יאללה, נו עכשיו הגיע הזמן לטריקים תעצום עיניים ותגיד לג'נדרי, לג'נדרי, לג'נדרי, לג'נדרי,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 אחד שAGAV ש אתה אימAGAV לא מקלדת ו אתה שלח יד החורו ו Eloחץ. What the What What לא, אני משחרח! אני שונאת את החיים שלי זה לובץ שאתה לוחץ רגיל אחת זה, אמפח זה לא! אחי, אתה צריך מה זה? איזה מראפן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 ה- لوت ה' زي زانكه הזה. זה مناكين الصوره كول ايخه ريتوريكا يي بنصير الشبت انا يوسف انا مكردد ازاي كلاته ده زلكه و هو اسمه زي كنز وفي גאיי, תיכנס בדרך מיוחלת. אוט אוט אנחנו מגיעים לראש. כן. כן. Кто мен этот за бади? שי. כן, כן. אה, זה hurdles. Nice. Hurdles. Ooh. Yay. You were talking. Hey, damn. יא what the fuck. Ooh. אה, אה, זה רגיל אופל של האבנט מה? אחי, רגע מה? ממתי יש לו סקין כזה זה לפני כמה חודשים מצים תראה את שלו אוו, אוו, אה, מי רב ויצא לנו או, או אמו, איך נשאל שלי ללוסיות נייס, אחי, מאוד מדהימים או שלוש שלוש אחרונים, מה יצאה? דווליקייט! דווליקייט! דווליקייט! למה אתה שמח? קיבלתי את הקורל של זה Oh, nice! Yeah. I'm gonna take a drink of alcohol. That's a good one. You're gonna lose. Lose. I'm gonna take a drink of alcohol. I'm gonna take a drink ازلا بس فيتم بس بس كانوا انا بالاول